Dudududu Dudududu Gut življenje love that Julian you who din ti Vendar neki ti ti. Kod nebo, ne bo Ti si z vedno ljubi življenje in ne boj se žalostnih dnji. Ljubi se najti, da moči. Ljubi življenje in ne boj se žalostnih dnji. the night you that Ti zmenuj in ko ти не poti, ne ustraši se vasti in našem boš raj, tu in zdaj. і не življenje in ne Oči, ljubi življenje in ne boj se žalostni dni, ljubi se najti na moči. Damoči oh. Damoči